Budu mluvit o manželovi. Už asi 13 nebo 14 let. A ona to byla taková veselá historka. Já jsem pracovala ve Spojených státech v jedné restauraci a můj manžel tam přišel na večeři. A Manžel je bývalý šéfkuchař, kuchař takže on rád vaří a já ráda konzumuju jeho kuchyni. A potom spolu rádi chodíme na dlouhé vycházky. No a o tom už jsem mluvila, samozřejmě rádi cestujeme. <laughs> Deně. A dneska ráno. Samozřejmě, já si myslím, že hádá se asi úplně každý. My se někdy hádáme v podstatě pořád, ale je to spíš ze žertu. Mám ráda, že je přátelský a, a taky mě vždycky překvapí, kolik toho o mě ví. A řekla bych, že toho o mě ví víc než já sama. Takže třeba za mě dokáže objednat jídlo v restauraci, objednat mi pití, aniž já bych musela říct, a, co chci.